الشيخ وسع الله مثل المصلين يقومون قبل الاقامه مثل لازم على المأموم ان يقوم بالصلاه. هو مخيط هو يخير او في أذنائها أو, او في اخرها. واذا كان يومهم حاضر اقام من بعد رأوه لا يقوموا حتى يروا الامام. اما اذا كان قد اقبل وفعل ما في الاقامه تقوم من عنده اذا قيمت الصلاه او في أذنائها أو, أو, او في اخرها ثم قبله على ما عندما عنده يقرأ الله وأكثر تبدأ يبدأ فيها هذا طيب الشيخ بالنسبة في حرم المدينة كاملا قابل يقيم بخمس دقائق صوم كلها قائمة ومكتملة هذا في شهر رمضان موجود في